مزمور 82 بقول كمان كلام حلو الرب مثل كل كلامه قال اقضوا الذليل اقضوا اليتيم أنصفوا المسكين أنصفوا البائس نجوا الفقير من يد الأشرار أنقذوا عين صغيري على وصايا الرب يلي كلها تدعو لثقافه الحياه كم مره عبر عن رفضه لسفك الدم وللظلم كم مره عبر الرب عن احترامه الشديد لكل الحياه كل الكتاب بيحكي عن العدل عن الحق عن الرحمه ثقافه الحياه ويدعونا ان نختار الحياه متى سته وعشرين وخمسين لما بطرس تحمس وسحب سيفه ليدافع عن يسوع رب الحياه عنده سبب وجيه عنده غايه نبيله هجمين على رب الحياه فضرب عبد رئيس الكهنة فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون ما في مثل الرب يسوع وثقافة الحياة احترم الكل رجل وامرأة صغير وكبير دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم ما معقول البرص اللي بخافوا الناس يعدون الخطاط الزنات العشارين الجنود الرومان ما خلى حدا وسيط تدعونا أن نختار الحياة بعد في شيء أكثر من كل هيدول. بعد أكثر من إنه خلقنا على صورته مثاله ليقلنا قد قيمة الحياة كبيرة، حياة الإنسانية. لمس الله قداسة الحياة بطريقة عجيبة لما صار جسدا وحل بيننا. ما في شيء بيقدس الحياة أكثر من هيك. ولد وعاش بين الناس وقدس الحياة ايه كان الثمن غالي حتى يفتدي الإنسان من موت أبدي ويعطيه حياة أبدية ايه دفع الثمن قيم في الحياة كبيرة والإنسان شو بيعمل رخيص عنده ال... الإنسان الآخر موت قتل حتى يبرر أوقات القتل أنه ضروري ضحايا على جنب لو حتى عن غير قصد مشان هيك منشوف رفض العنف رفض الحرب رفض السيف في تعاليم يسوع المسيح أكثر ما بيشوفوها وبجربوا يبرروا ويلفوا ويخترعوا ويستثنوا ما بدهم بس الرب كان واضح نحن مدعوين مش بس أنه نتبع الرب ونطيعه نحن مدعوين أنه نتمثل فيه في حب الحياة وثقافة الحياة ما ترك حدا جاء للمساكين للمصدرة وغير الموجود شوفوا الله ووصاياه وين والإنسان وين أشهد عليكم اليوم السماء والأرض مش حدا بسيط عم بيشهد السماء والأرض عم تراقب قد جعلت قدامك الحياة والموت اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك رب يعطينا نختار الحياة نثمن ونقدر كل حياة من حولنا ونحكي معه ونحترمها ونخبره عن يسوع